ابو الحسنين وزوج البتول ووارث طه واعلى وزير. <تصفيق> عليم اميري بامر الاله العظيم الذي لا لقد هام قلبي بعطري شذا فأحيا فؤادي يا ذاك العبيد <متصفيق> علي سمير الإله العليم ووارث علم النبي بنهج قويم به الفوز والخير لمستني علي علي علي, علي ظهور خفي خفاء جليل وللمؤمنين حق ولي وللحق قطب رحاه يديك. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا اشار باصبعه شاهدا بتوحيد خالقه اذ يشي <تصفيق> عليم بدا وسط بيت السلام وفي مسجدنا نال حسن الختام وللحق كان اللواء والحسن بأمر الإله اللطيف القدير